તારી વીજડી ભૂસી નાખજે તારી નદીઓ પાછી વારજે તારા પગના ઝંઝર રોકજે તારી કેડીએ માવડ રૂપ જય અન માવડી પાસે માંગજે કોલીરાંદ રે સપના